Nagyon sokan kérdezitek, hogy mikor érkezik a Sorslevelek című könyv második kötete. Ez egy jó kérdés, dolgozom rajta, de a befejezése még arrébb van. Viszont dolgozom egy másik könyvön, ami kifejezetten Csidambaramról és az ottani Akasa templomról, illetve az Akasa működéséről fog szólni. Többször is jártam már ott, háromszor voltam ott hosszabb kutatóúton, mindezen nagyon sok információt kaptam. Papok, felolvasók, szent emberek, vezető, tanítók mondtak rengeteg különlegességet, ami mind-mind betekintést ad abba, hogy hogyan készülhettek a levelek, hogyan láthatták a maharisik az akasát, és mi alapján választották ki, hogy kinek, miért íródik, és mindez mit fog tartalmazni. Erről szól tehát a következő könyvem, ami megjelenik. A következő hónapokban számíthatsz rá. Tehát egy önálló könyv, ami csidámbarámról szól. Egyébként Csidambaram neve két részből áll, a Csit. Azt jelenti Tamilul, hogy tudás, az Ambaram pedig a végtelen tér. Ez a végtelen tudás és tudatosság teréről fog szólni.